Яргорів знаходиться на межі з Івано-Франківською областю. На в'їзді до села Капличка. Її спородили за гроші дружини Василя Подлецького. Чоловік каже, дружина Віталії 20 років, йому переказує гроші. Та я на пенсії, ну а то я що маю 1800 пенсій, пробуй вирішити. А о, які роки я проробив, чого я нині ходити не годен. Машина, 50 років на машині, що то? Зима-літо, зима-літо, Ти... землі колись були, не то, що зараз. Василь зараз живе із двома котами – Рижиком і Мурчиком, бо молодший син в Івано-Франківську, а старший – в Парижі. І з жінкою чоловік спілкується через вайбер. «Вже мене здоймили до околу. Різом на циркуляр, чітки, змащений, з тирсом. Вже мене здоймили. Вже в інтернеті подивишся. Ай». «То нічого, не переживай, не переживай, то все добре». Ми запитали Галину, чому вона вирішила встановити тут капличку. Вона відповідає так. «Я поставила не за гонорності, а подякувати Богові за те, що сьогодні живе моя сім'я, пролікована я і дякую Богові, що до сих пір Мене чужа країна приютила». У центрі села – інша капличка. Її теж звали на заробітчанські гроші, каже колишня заробітчанка Ганна Штангрет. Зараз розповідає, працювати в іншій країні їй не дозволяє здоров'я, тому живе тут. «Ця капличка вже в нас знаходиться декілька років. Ми біля неї відправляємо з місцевим наш відправляє молебінь до Пресвятої Богородиці. Маївку, як нас називають. Священника в селі немає. Служити в місцевий храм приїжджає парох з Бучацької громади, розповідає Ганна. Каже, в селі також немає газу і автобус сюди не їздить. Село не живе, село виживає. Бо, щоб вижити, треба мати кошти, щоб вижити. Маємо дуже мало перспективи в селі. Це є наших два магазини. Звичайно, існує ще школа, яка нараховується. Приблизно 40 дітей, людей багато вже повиїжджало за кордон, молодих, старші вже неспроможні вести сільське господарство. І виживаємо хто як може, от нас овечки пасуться на снігу. Цих овечок тримає пенсіонерка Марія Руда. Каже, зараз живе сама. Я маю четверо. дітей, а у нутів є певне з Що позаграли, що в Взяла відпустку і поїхала в Італію на заробітки і староста села – Оксана Насада. Її мати Тетяна Брашко живе із сином Оксани, трирічним Вадимом. Вони разом зателефонували жінці. «Синот, я теж скучила. І Ти я... навчився засівати? Ти будеш засівати завтра? Буду». Одна із причин, чому односельчани виїжджають за кордон, каже Оксана, тому що на батьківщині в них немає роботи. «Як на мене, люди виїжджають за кордон для того, щоб надати належні умови життя в Україні, належні умови навчання чи для лікування». Зараз у Яргорові загалом зареєстровано понад 400 жителів, а виїхали майже 200, каже Оксана Насада. За її словами, вони повертаються додому лише на свята. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.